Партія «Свобода» ухвалила, ну, наскільки мені відомо, безпрецедентне в нашій політиці рішення про зупинення політичної діяльності на час війни. Щоб Я правда? не пам'ятаю, щоб хтось ще ухвалював такі рішення. Можливо, хтось і ухвалював, але ну, принаймні з тих з загальноукраїнських політичних партій. Я такого не пам'ятаю. Це рішення було ухвалене волюнтаристською чи це було демократично ухвалене рішення? Ну чому? Тому що все ж таки зупинити діяльність цілої партії, ну це ж непросто. Ну, ми націоналісти, тому у нас апріорі ніякої демократії бути не може в цій структурі. Е -е, були визначені ми розуміли, що буде війна, були визначені точки збору. У київській організації їх було 2 плюс резервна. Ми ж їх міняємо постійно, тому можу сказати, там резервно у нас був Михайлівський собор. Якщо там, там офіс наш буде заблоковано, резервний офіс буде заблоковано, відповідно ми мали збиратись там в районі Михайлівського собору угу. і там діяти і так далі. Ми розуміли, там, де брати зброю, ми розуміли, куди, якими шляхами відправляти сім'ї. Єдине, що я помилявся, я думав, що це не буде цього, що це буде якось в легкій формі, загослення надбасити, я чусь... Ми з вами зустрічалися за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, якраз в ефірі на Раді, От, якраз обговорювали, да, я пам'ятаю це. Я але, дум... але, але, але ви тоді все одно справили на мене враження, людину, яка… Ну от, готується просто от, до цього. 100%. Ми готувалися, ми, ми розуміли, що ми будемо приймати участь у війні. Просто я, можливо, так, так сформований, переоцінюю завжди людяність е, людей. Цього не можна робити. Але тим не менше, і коли почалася, е, ми зрозуміли, що йде війна, е, в точці збору прибув Тягнебок, сказав, що ми припиняємо е, політичну, ну довів це рішення, що ми припинили партійну діяльність. Зараз всі або заходять в партійні бойові структури. Це на той час була Карпатська Січ і резервний батальйон Свобода ще й був батальйон Січ. Він зараз в Авдіївці воює, теж Свободівський е, сформований Свободівцями. Хто не може доїхати там, по цим причинам, заходить, куди може, в Збройні сили, добровольців, Тероборони і так далі. Е -е -е Хто не може воювати, власне, волонтерить або займається евакуацією там, сімей і так далі. Ну і все, почали працювати і це був наказ, який в принципі логічний, війна пройшла, яка політика може бути, це всі сприйняли правильно. Навіть навіть депутати ну, там, різних рад, які там є в партії ну, зараз ну, Київська фракція воює, або у нас, або в Карпатській Січі, депутати ну, міської ради, е, Ільєнко, депутат, з нами, тому що він з Київською організацією, батальйонів Свободової, там інші. Ну, тобто всі, всі приділи. Я більше того, от ви сказали, що там і мені приємно відверто чути, єдина партія. Але ми тоді навіть не порівнювали з цією партією, тобто ми прийняли рішення, все, політикою ми не займаємося до перемоги. Я навіть не знаю, там, зробив хтось такий крок чи не зробив, це не важливо насправді. Ні, ну, наскільки мені, я перевіряв, ну, я маю на увазі, ну давайте так, «Свобода» – це одна з найвідоміших партій, тобто ну, там в ПФ... В... А чужу ж у нас так, В останнім часом рейтинг. Я, ну, так... я вам кажу не про рейтинг, я вам кажу це про опізнаваність. Ні, ну да. рейтинг – це питання політичних це, технологій, це, це, це питання да. політичних технологій і е, маркетингу, я думаю, це вже е, будете розбиратися вже після перемоги з цими питаннями. От, але, але, завжди, а, угодно, щоб... але, але, але все одно, ну, я думаю, мало хто не чув назву там партії, тому я не беру мікропартії, які можливо теж там оголосили щось, я просто їх не відслідковував, але е, мене ну, не те, що мене здивувало, Мене не здивувало це. Якраз я неодноразово ставив, е, до прикладу, як е, взярець, власне, здорового глузду в даній ситуації. І не хочу ну, вректи, там, чи сказати те, що вам буде неприємно е, в політичному контексті, але чи. Свідомі ви, що це ж може привез, призвести в результаті до того, що партія ну, втратить взагалі всі свої якісь політичні перспективи. Тому що ваші колеги е з інших партій в цей час нарощують свої електоральні м'язи. Вони не припиняють займатися політикою, ба більше е вони примудряються якось дуже майстерно використовувати війну для власного піару. Це, до речі, про те, що ви говорили про відвіднені Гучі, про е політиками і таке інше. Тобто ви свідомі, що ну, ваша партія, в принципі, може... Ви можете не повернутися в політику після цього? Ви повернувся в політику, сто відсотків. Я вам скажу, єдине, що... Ну, я кажу правду, воно можливо запахносно буде звучати, але байдуже. Мета е, українських націоналістів – не рейтинги, не потрапляння в владу. Українська Україна – соборна, заможна, е, з українською мовою, з повагою до традиційних цінностей і так далі. Це наша мета. В принципі, я дивлюсь, що коли е, демонтується пам'ятник Ватутіну, Комунальними службами, без страдані РПЦ, Моспархату і так далі, там, без завивання якогось Кива, чи ще якесь там кукарикола. Все цивілізовано, це і є те, те, до чого ми йшли. Коли вітання, офіційне вітання українського війську, слава Україні, це один з елементів, чого ми прагнули. Це просто. Виконана наша програма. Декомунізація України, Росія, з 92-го року, це все записувало, якщо хтось підсказується, Росія є ворог України, декомунізація України, Соборність України – це одна з найважливіших проблем, з якою нам після війни треба буде попрацювати. І так далі. І те, що хтось не стане депутатом, хтось стане депутатом, Рейтинги – це все малозначуще, особливо після війни. Ну, повірте, що е, хвилюватися через це, е, чи переживати за це я точно не буду після. То мені головне, якщо якомога більше зберегти своїх пацанов, я буду найчастливішим людиною, навіть якщо після перемоги України, я даю вам чесне слово, всі забудуть за Кузика, і не будуть мені руки подавати, я буду кайфувати від перемоги України, буду ловити рибу, буду займатися справами, там книжки читати і так далі. Але мені здається, що з політики ми не підемо, тому що навіть зараз, навіть ті, хто зараз приходять в батальйон, бо ну, до нас долучаються ж не тільки Свободіюці, вони кажуть, а от що ви думаєте, як корупцію, як там з цим, от ваша думка. У мене щас жлєзна отмазка, говорю, пацани, засередтись на війні, після війни всім розженемо весь кулятник. І вони такі, я бачу, які вони задоволені йдуть, що на цьому не закінчиться вся історія. Я думаю, що буде цікаве продовження для різного роду негідників від партії Свобода, що був після війни. Е, да, я усвідомлюю те, що Можливо, за нас не будуть голосувати на цих виборах. Буде цікавіше якась інша партія, чи там провладна, чи партія, яка більш демонструє вишиванки красиві і так далі. Нема часу на це. Це нормально. Головне, щоб українці голосували. Головне, щоб була українська Україна переможна після перемоги, нас жде тотальна екзистенція. Це моя мрія. Ми всі будемо думати категоріями переможців. Ми не дозволимо в себе витирати ноги. Це насправді для свободів, це головніше за кількість мандатів. Представництво будь-якої ради це ж інструмент для, ну Ради для законотворення. То, чим, на жаль, не розуміють більшість депутатів. Е, от, наприклад, свого часу е, от Ільєнко, е, Андрій Ільєнко, так, він так. продемонстрував це, от бувши там наймолодшим депутатом ківради. Мені імпонує, можливо, це дурість ну там, з такого з точки зору там, життєвого досвіду. Але він двічі будучи, двічі депутатом Верховної Ради, не має охорони, машини, квартири там, і у всіх цих якими обростають стандартні депутати. це для мене ну от тому, тому в принципі, логічно, для мене він є, от, тому що він ішов туди там займатися. займатись. Якщо людина хоче грошей, вона йде бізнесом займатися, вона створює певні там якісь алгоритми, закони, дії і так далі. Ну, зрозуміло, суспільство у нас недосконало. Я м -м, свого часу там бачив різних людей, але тим не менше, страждати від того, що після війни чи е -е -е, що за нас не будуть голосувати, ну це смішно. Для мене більше достатньо буде обняти дітей, побачити людей і час від часу, час від часу зустрічатись з батальйоном, тому що ми один одного набридли вже в цій ці. не часто, раз-два на рік, але зустрічатись, перерахувати, скільки ми є, десь там під черчину позгадувати, що було, і дбати один за одного отак от, от тільки по, по цьому. Е, велика проблема у підрозділів. Ну, політичних на, на, скажімо так, які... сформованих на базі да. якихось політичних Дякую. організацій. Да. Які йдуть воювати для того, щоб за них потім голосували. Це ну, їм найважче. Бо вони стикаються з тим, чого не вартує оці речі. Життя бойця, твоє життя не вартує ніяких ризиків. Якщо ти йдеш воювати не за глобальну там за Україну за незалежність за дітей своїх то твоя мотивація якщо там електоральна чи зарплатна перше маргарин це все перекреслює люди тоді тікають люди зневірються люди розуміють що цінності ж міняються абсолютно там в один момент патрони на вагу золота в другий момент бінт на вагу золота в третій момент просто подихати, да, там чи перекурити, там це цініше на усе може бути. Поэтому е, тому всі всі категорії мирного життя, вони мають оставаться в мирному житті. И абсолютно я підтримую правильне партійне рішення, що під час війни ми залишаємо це все мирне життя, якщо дас Бог, подарує нам вижити в цій війні. Повернемося і будемо мислити, намагатись мислитими категоріями мирного життя, політикою України-переможця. Якщо Бог подарує померти в цій священній війні, ну, то хотілося б, звісно, додіяти, що там героям залишився, але точно усвідомлю, що не намарно, що, ну, в принципі, не, не в лікарні з білим кафелем, а в бою за державу, де не для чоловіка теж смерть. Чим займається Олег Тягнебок зараз? Мені вже пролетіло. Я сказав, що ну, Тягнебок реально зараз воює в ССУ. Ну, про це не можна було говорити. Треба було говорити десь там в підрозділі ССУ, але… Ну, Я хотів спитати, він воює чи він займається волонтерством, можливо? Ні, він, він воює. Е він не бігає з автоматами ага. в Окопах, там Він в департаменті, який займається плануванням і впровадженням спецоперації, але він зайнятий досить серйозною роботою. Брата його Андрія Тягнибока, я зустрічав під Бахмутом в складі Львівського ТРУ, теж не в Вони, до речі, доповнюють один одного. Той брат більш, ну, Ну якби рветься, а Олег Ярославович більше обдумує і планує. Тому вони кожен на своїх місцях.